Таті, що... Бичків в мене один дорослий, борзий, біткоін, подросток і сім пупсиків цьогорічніх. П'ять телечок цьогорічніх і минулорічніх чотири. Два цапи бейме і кінь-зірка. Ми ними нічого не робимо, просто вони у нас для краси.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 Тому що від початку війни в нас, нас було більше 40 людей.